Після першого кола я був впевнений у тому, що Льюіс Хеймлтон побореться за перемогу. Він не зміг поборотися, а він навіть жодної атаки не підготував на Ніко Розберга. Звісно, вони їхали на однаковій техніці, один в оборонному режимі, в тих точках, де треба було відриватися, він відривався. Льюісу Хеймлтону було непросто, але він навіть не спробував піти в атаку. Що було, скажімо, з Росбергом в Бахрейні або в, Аф... в Іспанії. Тобто тут Росберг його в чисту переграв.